الحب ساعات الحب بيجي من غير ما تكون عامل حسابه بيجي فجأة كده بدون اي مقدمات تلاقي نفسك بتحبه قلبك بيدوق لما بتسمع اسمه بتفكر فيه في عز ما تكون مشغول وهو اول حد بتبقى عايز تكلمه اول ما تصحى واخر حد قليل احدنيني حضن امي من سكاش احدنيني وهو احضني حضن امي من سكر احضني وعوضي الامر اللي فات طمنيني طم لو في يوم حسيت بخوف طمنيني طم واهزمي معايا الزهور طمنيني طم لو في يوم حسيت بخوف اشتركوا عشقيني عشق تاني عشق في كل الحدود حققق معي الاماني ومحي حزني من وجود عشقيني عشق تاني عشق كل الحدود حقق مياه الاماني وامحي حزني من الوجود حسسيني جوا حضنك بالأمان. حسسيني جوه حضنك بالأمان حبك انت جوه قلبي مهما كان واحدونيني حضني أم من سكة واحدونيني